هلا والله شحالكم شخباركم؟ ايه اليوم مايك ثاني، سوري لان امس ما نزلت فيديو للاسف يعني امس ما صورت فيديو يعني، طبعا اليوم الفيديو مو اي فيديو ثاني، هالفيديو الفيديو فريد من نوعه ليش؟ لانه بيكون وياه يوتيوبر اسمه امارات سبرايز، اظن معظمكم تعرفونه يعني، اللي ما يعرفه رابط قناته ديسكريبشن امارات سبرايز صراحه انسان مبدع يعني فيديوهاته وايد حلوه والريال بادي بدايه جديده، ففيديوهاته بتكون احسن ان شاء الله، فاتمنى تنزل تحت يكون على قناته، عيبتكم سوي اشتراك، وصدقوني أصلا منك تشوفون قناته بتسوي أزاي شوف فيديو اليوم. مال امك. مال امك انت. اليوم التحدي معرفه نشيد الوطني. طبعا انا طريت حق الامارات سويت فيديوهات او مثل ما تقولون ثلاث انشده ثلاثة اناشيد اوه اخيرا من امس وانا اقول حق الرجال انشده ثلاثة اناشيد وطنيه ولازم هو يعرفهم الثلاث. الله يستر بعد يعني صراحه انا وايد اخاف من العقاب واسوات. ياك إنجز من فوق برد خليفه ولا تفتح مظله ولا شيء بس تشي تتريى شو بيستوي. المهم ما بطول عليكم. ويلا ننتقل. <تصفيق> أعرفه، أعرف. على فكرة أنا أعرفه ترى. بس أبغى أسمعه، لأني وايد أحب أناشيد. <تصفيق> أوكي من الحين، النشيد الوطني، النشيد الوطني عراقي. <تصفيق> موطني، بس خلاص عرفت يعني شو من الموسيقى ببداية عرفتها واحد من الثلاثة الحين عندي مرات سبرايس لا تحدى واقسك اه احلى تحية لأهل العراق اخبت يمكن لبنان مو متاكد يمكن إلهي <تصحيح> والله. طلو حلو انا اقول لبنان للاسف غلط صراحه ما اعرف شو النشيد الوطني اول مره اسمعاه تحيه للدوله اهل الدوله صراحه ما اعرف شو هي الدوله حلوه هو ده هو النشيد الوطني شكله طرب شوت والله ما اعرفه، ها آه! اليمن اظن قال ارض اليمن، انا اقول اليمن بشوف لو هذا فعلا نشيد وطني يمني ان شاء الله يطلع صح يا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> للاسف بس جبت ثلاثه واحد من ثلاث ما مشكلة عادي لو تحدي يعني, يعني شنو وطني عراقي خاص تحمست قلت موري طيبة خاص سير شوف مقطع لو هو اكثر عني اكتبوا لي في الكومنتات اكتبوا لي امارات سبرايز اكثر عنك ولو انا اكثر عنك اكتبوا لي واكسلوك اكتبوا له واكسلوك اكثر عنك. وبس هذا كان عندنا اليوم لا تسووا اللايك والسبسكرايب والنشر كان معكم اخوكم واكس لوك وعبد سلام سلام سلام سلام سلام سلام <تصفيق>